السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي اخواني كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة ان شاء الله دائما وابدا. حبايبي الفيديو تبعنا اليوم رح يحكي عن موضوع كثير مهم لكل مين عم يجي على المانيا ان كان جديد وفي ناس هلا صار زمان موجودة بالمانيا كمان قديمة بس ما عم ننتبه لهي المواضيع القصص الكتير كثير مهمة يلي هي موضوع السكن وقت انت تلاقي سكن بالمانيا وتستلمه من الشركة وبنفس الوقت انت وقت تسلم السكن للشركه، في شغلات كثير مهمة لازم تنتبهوا لها مشان ما تضطروا تدفعوا مبالغ كبيرة بعد ما تسلبوا البيت وتتفاجؤوا. فراح اشرح بهذا الفيديو شو هي النقاط اللي لازم تنتبهوا منها ويلا خلينا نبلش الفيديو، قبل ما نبلش اشتركوا بالقناة واعملوا لنا لايك لحتى نستمر ونكبر بوجودكم أكثر وأكثر. يلا خلينا نبلش. هلا انا رح احكي وبلش الفيديو من وقت ما انت بتروح توقع العقد مع الشركه وبتستلم البيت شو لازم تنتبه يا جماعه كل ما بيروح بيستلم البيت بدو يستلم البيت الشخص اللي من الشركه بيسلموا البيت اي غلط صغير بتشوفه بالبيت صوره وورجيه للشخص اللي عم يورجيك البيت وخليه هو كمان يصوره تمام يعني انتوا بتفوتوا على البيت بتلاقي في مشكله بالحيط بتلاقي في مشكله بالابواب بتلاقي في مشكله بالشبابيك بتلاقي شيء مأحوط لا تستهين بتلاقي احط صغير على الارض بتلاقي احط صغير على على الحيط او بتلاقي شيء بالباب مثلا في احط صغير ما له لا تتهاون فيه بالحمام بتفوت على الحمام اذا في شيء بالسيراميك في في محفرين حاطين كانوا براغي ورجعوا سكروا بال بال, بال, بال, بال, بال بالمعجونة يعني لا تستهين بالشغلات الصغيرة يلي بتكون بالبيت فيها مشاكل أي شيء بيكون في مشاكل صوره يعني صور وبنفسه أتوريه للشخص عم يعني يوريك البيت ليش لأنه يا جماعة بكل بساطة هلأ كل من رح يجي على ألمانيا أو كل من اجى على ألمانيا بيعرف إنه في شيء اسمه كاوتسيون هذا الكاوتسيون اللي هو بيكون وديعة سموها الوديعة انت وقت تروح تستاجر بيت من اي شركه او من اي حدا بيطلب منك شيء اسمه كاوتسيون اللي هي الوديعة بيطلب منك كاوتسيون عن ثلاثة شهور يعني مثلا يكون اجار البيت كالت ميتي اللي هو كالت ميتي انه اجار البيت لسه بدون الاضافات تبع الهايتسونج وخدمات البيت والاس المهم بيكون اجار البيت المفترض 500 يورو فبياخذ منك صاحب البيت بياخذ منك 1500 يورو لقدام تدفعون هدول وديعه بسموهم كاوتسيون ليش بياخذ منك الوديعة؟ بياخذ منك الوديعة مشان وقت انت تيجي بدك تطلع من البيت مثلا انت لقيت بيت ثاني عجبك بيت ثاني وبدك تطلع تروح على بيت ثاني انت وقت بتجي تطلع من البيت بيجي هو على البيت اللي عندك وبيفوت وبيتفرج انه البيت انت راح تسلمه اياه مثل ما سلمك اياه يعني في مشاكل ولا ما في مشاكل فانت احيانا بتكون انت مو خاطره ببالك انه انت لازم تصور كل شغله صغيره وكبيره بالبيت مشان انت وقت بدك تيجي تسلمه ما توقع بورطه انت مالك فيها. لانه هون يا جماعه اصحاب الشركات اللي بيكونوا مستلمين مثل ما هنا الماكله هون اللي بيكونوا مستلمين الدلاله يعني الدلال لعبتهم بهي النقطه انه انت وقت بيجي بيسلموك البيت بيسلموك اياه للبيت انه تفضل هي البيت وفي شركات محترمة بتصور بتقول لك هاي في هون مشكلة وفي هون مشكلة وفي شغلات وفي ناس شركات عم تستغشم الاجنبي يعني نحن جايين لهم ما بنعرف القانون وما بنعرف شو لازم نعمل وما بنعرف شو بيصير بعدين وما بنعرف شو لازم نصور وكذا فعم عم يستغلوا هالفرصة هاي وبيجوا بيسلموك البيت وبيحملوا حالهم بيروحوا بس وتجي انت بدك تسلم البيت بيجوا لعندك تفوتوا على البيت بيقول لك هون في احد فهم في مشكلة بالحيط، انت حافر بالحيط، انت عامل بالمطبخ، انت عامل بالحمام وانت هاي الشغلات بتكون مو انت المساوية، المستأجر اللي قبلك هو هيك مساويها فانت وقت رح تجي لهم انه مو انا اللي عمل هاي الشغلات حيقولك لا احنا سلمناك البيت وانت وقعت عليه لك انه نحنا مسلميناك البيت وانت إذا ما كان في عندك دليل ومصور لهم ومورجيهم بنفس التاريخ اللي انت استلمت فيه البيت ساعتها انه شو بيساوي بيجوا لك انه في هي المشكله وفي هي المشكله وفي هي المشكله وفي المشكله بيحسبوا كل المشاكل اخر شيء ممكن يشطوا منك الكاوتسيون اللي هو 1500 يورو انت دفعتهم اللي هي الوديعة فهن بياخدوا الكاوتسيون مشان هيك فكره وبياخدوا الكاوتسيون كمان مشان فكره ثانيه مشان اذا انت مثلا كنت مستاجر عند صاحب البيت وما دفعت له اجار البيت مثلا شهر او اثنين او ثلاثه كنت انت مثلا مو شغلك دائره ما عم تشتغل أنت نصاب عفوا يعني حيشة السامعين ما بدك تدفع مصاري فهو بيكون بالمضمون دفعت أنت مثلاً جيت أول شهر ما دفعت الشهر الثاني ما دفعت قبل ما ينتهى بيجي بيعطيك مهلة بيقول لك هي مهلة اعمل حالك قطوع من البيت أنا أنت ما عم تدفع إيجار البيت وبياخذ الكاوتسيون اللي أنت حاطه عنده فهو بالمضمون وبالسليم فهي المعلومات كثير مهمة أي حدا بيروح بيستلم بيت صوروا كل شيء وهتقولوا لي انه كيف راح يعرفوا هي الصوره من التاريخ بيعرفوا لانه انت وقت بتفوت بتصور اي صوره تكتس على الخيارات بتفوت على التفاصيل بيعطيك امتى تاريخ الصوره انت مصورها باي ساعه وباي يوم تمام فهي النقطه كتير مهمه يا جماعه انتبهوا لها هلا في بعض الشركات في بعض الشركات بتروح انت مثلا تستاجر من عندهم بيت يفوتوك على البيت بيقول لك البيت جاهز معمل له صيانة معمل له دهان الأرض كلها جديدة يعني تستلم انت البيت وكاله جديد هذول الجماعة خلص انت بتفوت وموقع وبتعرف إنك انت فايت على البيت مسلمينك يا جديد وما عندك اي حجة وانت تيجي بدك تسلم البيت انه والله انه هي انا معاملها وهي انا مساوية لا انه يعني انت مسلم البيت جديد اما في شركات بتقولك ان احنا هنسلمك البيت بدون تجديد احنا ما رح نجدده المستأجر القديم كان موجود فيه انت بس بتجي بقى تعمل له وش اذا في شويه مشاكل بتقول له للشركه مثلا انه في مشكله هون وهون وهون, وهون وهن بيصلحوا لك اياه وبيسلموك بقى البيت عرفت بس اذا انتم ما انتبهتوا على مشاكل هي الصغيره اللي عليها التفاصيل ان كان بخواش بالحيط ان كان احط بالارض ان كان احط بالباب ان كان اي شيء هذا لا تستهينوا فيه كله صوروه وخلوه عندكم مخزن مشان انتم تسلموا البيت بيجوا هن بقى بدهم يستلموا البيت بيقولوا لكم مثلا انه هي انت عاملها بتقول له لا انا مو عاملها تفضلوا هي الصوره هاي تاريخ الصوره، هي انت عاملة لا انا مو عندك اثباتات بحيث انه ما يقدروا ينصبوا عليك، انا ليش عم قلكم هذا الشيء؟ هذا الشيء لانه صار عن تجربه، كيف يعني عن تجربه؟ انا اول بيت استاجرته استاجرته بدون صيانه وهون صعب انك تلاقي بيت صعب جدا جدا انك مو بسهوله بتلاقي بيت عرفتوا كيف؟ فانا استلمت البيت وانا كنت يعني غشيم لسه ما بعرف يعني بهالمواضيع هي ما إنه لازم صور اذا في بيت مشاكل بأ... انا خلص قمتت انه قلت لهم اوكي انا باخذه البيت وانا بعمل له دهان وانا بعمل له كذا كله اخذته كله تمام بس انا وقت استلمته للبيت المستاجر اللي قبلي سلمني على البيت كان كثير كثير تعبان الحيطان لونه صفره من كثر ما كان يدخن الارض آه فيها حوايت انا ما انتبهت انه انا لازم اضل اقول لهم عليهم ولازم نبهن عليهم فهني على اساس انه انه هي انا فكر انه هم انه خلص يعني هيك الموضوع هيك سلموني بيعرفوا فانا وقت اجيت بدي سلم البيت طلعوا لي الف صه هي انت عامله وهي انت عامله وهي انت مساويه ورغم انه مو انا اللي عامل هذا الشيء كلياته بتجي بتحلف لهم ما بيصدقوه نحن بنقول لك هون اذا بتبلع الكتب كله نحن ما بنصدقك نحن اللي بنعرفوا انه نحن مسلمينك بيت بدك رجعنا ما سلمناك اياه يعني. فيا في جماعة انتبهوا لهذا الموضوع انا حبيت الفت نظركم بهذا الموضوع مشان ما توقعوا بشغلات مالنا فيها حبايبي هذا الفيديو كان تبعي لليوم ان شاء الله اكون فدتكم بالمعلومات بتشكركم اللي المتابعه اي اسئلة عندكم ياها حاضرين اكتبوا لي وانا بجاوبكم بإذن الله بتشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته